Elemen hunor, rechie virulent pe tema protocoalelor. Am de subliniere IT de mult statul de drept, nu există o justiție corectă. Legislația trebuie amendată astfel încât să nu se mai întâmple abuzuri, clar despre protocoale presubliniere dintre UDMR, element Hunor, potrivit ceruian nu este în folosul nimnui să existe echipe mixte, de procurori sublinierei oficieri din servicii care fac dosare împreună. <totipărări> întrebat, miercuri, la Cluj Napoca. Într-o conferință de presă, cum comentează protocoalele semnate de SRI cu diverse instituții sub dacă s-au comis abuzul în urma protocolului SRI. Parchetul general, Chelemen Hunor a spus și situația este extrem de grav. Subiectul protocoalelor este cel mai important din aceste zile în politica noastră internă. Dar nu numai, ci sublinierei în ceea ce prive sublinierea teaprecierea României pe plan internațional. Noi de foarte mult timp vorbim de aspecte care nu sunt în regulă, care sunt dincolo de limitele statului de drept, dincolo de drepturile fundamentale ale omului. La început, lumea zicea ce sau ce vrem să apreme pe nu subliniere, tiu cine. Trebuie amendat legislația încât astfel de abuzuri să nu se mai întâmple, pentru ce nu este în folosul numai să existe echipe mixte, să existe procurori sublinierei ofițeri din servicii care fac dosare împreună. Nu se poate accepta ce cei de la Procuratura obligația de a informa cum au fructificat, cum au folosit informațiile primite. Este o situație extrem de grav, a spus Chelemen, potrivit mediafax. Acesta a precizat că UDMR a avut informații, dar nu a avut probe. Ce există astfel de protocoale, în condițiile în care s-a simțit în câteva procese, ce aceste protocoale înseamnă nu numai secretizarea probelor pentru marele public, dar nici persoana acuzat nu avea voie să subliniere pie se află în acest dosare, nici avocatul său, doar procurorul sublinierei judecătorul. Asta înseamnă ce am de subliniere ai de mult statul de drept, nu există o justiție corect, echitabilă. În acest moment eu spun ce nu se poate merge mai departe dacă aceste chestiuni nu sunt corectate, nu pentru unii, ci pentru noi toții, pentru sănătatea democrației, pentru sănătatea societății, pentru a restabili încrederea în justiție. Într-o anumită zonă a justiției, lucrurile stau foarte grav. E vorba de procuratură, nu de judectori. A subliniere tecme răspuns de la CSM, de la factorii care au o responsabilitate uria subliniere, a subliniat președintele dintelu de mere. Chiele s-a declarat de acord cu judetoarea Dana Gârbovan sau cu poziția unor avocați pe tema protocoalelor, în condițiile în care cei menționați vin din sistemul judiciar sublinieră-i sublinieră-tiu ce se întâmplă în interiorul sistemului, la nivelul parchetelor, al judecătorilor, al curcilor de apel. Cred ce este foarte bine ce a fost desecretizat acel protocol, dar trebuie să mergem mai departe, a conchis liderul Uniunii.